Rezultatele au confirmat prezența apei exogene sublinierei a alcoolului de altă origine decât cel provenit din fermentația mustului de struguri, din fichet, ceea ce reprezintă elementele infracțiunii de falsificare a vinurilor, conform legii viei sublinierei vinului 164-2015, spun oficialii Ministerului Agriculturii. În urma neconformit pistate, s-a retras de la comercializare o cantitate de 29. 174 litri vin falsificat sub au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 80.000 lei. În plus, a fost sesizată Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea aplicării legislației fiscale, dar sublinieră îmi direcția de investigare a criminalității economice, în vederea efecturii cercetrilor de specialitate, a informat Marci mădr.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 Probele au fost analizate de CETRE, laboratorul de spectrometrie de masă, cromatografie, sublinierei fizica ionilor din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice, sublinierei moleculare cluj napoca